Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul. Kan du lige prøve at komme en lille smule jule med? Du er alle? så fucking ulydelig, hvad Rube, ved godt Det Jeg gider ikke det, jeg ikke siger dig! Glædelig jul! Løg, glædelig jul. Oh. Og der sidder mine eksmænd og drikker sig fuld. Nej, nice, skal vi have andet? Jeg tror, vi skulle have kaldt Nu hedder jeg, slår mig selv en mere jul. Mere jul, det behøver du sgu da ikke. Det er noget andet med os, ikke, Katrine? Nå, hun gik turen hårdere så? Den blæste en del over fjorden. Nå ja, så er det jo, far han kasse er til ordentligt. Er det ikke også rigtigt, mor? Nej, du er så fræk. Nej, nej, nej Torben, Jens Peters kægge champagne. kom ah, come on, det er juleaften. Jeg visker det der selfies. Goh, eller velkommen. Det er jo. Og Patricia kommer også. Patricia? Nå. Oh well. Hej søs. Hej Patricia, hvor ser du godt ud. Ej, jeg er også glad for mig at komme. Det må du heller ikke. Nej, <laughs> kom nu. Nej. Er det okay? De spiser ikke så meget. Øh... De smer. Vil I have noget champagne? Ellers tak. Jeg drikker sgu ikke mere. Ja så... har Nej, den går ikke. Det skal være en hel vandl. Lortefar! Du dig Du nu, for helvede! Smil, hej hej. Det går, der går. Gør det. Selfie! Jeg gider ikke mere, jeg tager hjem. Ja, det tror jeg også. Ja. Ja, det behøver altså ikke at blive problem det her. Vi er rigeligt med sengetøj, ikke? Katrine?